Moi! Mä oon Viivi Sihmanen Nuorten Väestöliitosta ja tämä on nettiluento aiheesta seksi ja vuorovaikutustaidot. Eli tällä luennolla me tarkastellaan sitä, mitä vuorovaikutus on, mitä vuorovaikutustaidot ovat ja miksi nämä taidot ovat tärkeitä nimenomaan seksitilanteissa. Ja lähdetään siitä, että mitä on vuorovaikutus. Eli vuorovaikutus on jonkinlaista kommunikointia ihmisten välillä ja sitä on monenlaista. Ja sitä voi tapahtua yksilöiden, ryhmien tai yhteiskunnan tasoilla. Ja sitä voi tapahtua esimerkiksi yksilön ja ryhmän välillä, yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja niin poispäin. Tällä luennolla me tarkastellaan sitä, että ää, tarkastellaan vuorovaikutusta nimenomaan yksilöiden välillä. Ja vuorovaikutus voi olla sanallista tai se voi olla sanatonta, se voi olla kasvokkaista tai se voi olla viestittelyä esimerkiksi. Ja sanojen ymmärtämistä helpottaa huomattavasti äänen painot ja sävyt, ja eleet ja ilmeet. Ja tällä sanattomalla viestinnällä on itse asiassa valtavan suuri merkitys siinä, että miten, ää, miten se vuorovaikutus sujuu ja miten ne sanat ymmärretään. Eli monesti se, mitä sanotaan, ei vielä kerro koko totuutta, vaan tärkeää on se, että miten se asia sanotaan. Esimerkiksi sillä on väliä, että jos mä kysyn sinulta, että mitä kuuluu, niin tämä kuulostaa huomattavasti erilaiselta kuin se, että mä olisin näin, että mitä kuuluu. Viesti on tosi erilainen. Eli mitä vuorovaikutustaidot sitten ovat? Eli vuorovaikutustaidolla tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan läpi elämään, eli ihan sieltä syntymästä asti. Eli vuorovaikutustaitoja voi oppia. Ja kannattaa muistaa, että niitä voi aina opetella. Eli vaikka nyt tuntuu, ettei ihan osaa olla ihmisten kanssa tai ei osaa olla joissain tilanteissa, niin sitä voi aina harjoitella, sitä olemista siinä jossain itsellekin hankalassa tilanteessa. Ja seksitilanteet on sellaisia tilanteita, jossa tarvitaan, tarvitaan todella vuorovaikutustaitoja, koska seksi on pohjimmiltaan ihan, siis se on vuorovaikutusta, jossa kaksi tai useampi ihmistä on vuorovaikutuksessa sanallisen ja sanattoman viestinnän keinoin. Ja aika usein se on itse asiassa sanatonta viestintää, mitä siinä seksitilanteessa tapahtuu. Ja sanallinen viestintä on puhetta tai tekstiä, ja sanaton viestintä puolestaan on eleitä ilmeitä kosketusta, kosketuksen tapa, laatu, ää, miten katsotaan toista. Ja sitten toisaalta myös esimerkiksi fyysinen etäisyys, että kuinka etäällä minä olen, niin sillä lailla minä viestin toiselle jotakin. Esimerkiksi no tästä voisi ottaa vaikka seksitilanteessa. Mm, tai jossain intiimissä tilanteessa, jos ihminen ottaa etäisyyttä, niin se on selkeästi viesti siitä, että tämä juttu ei nyt ole mun juttu, tai tämä ei tunnu hyvältä. Ja se tulisi osata lukea. Ja seksin nautinnollisuus puolestaan perustuu vuorovaikutukselle. Ja ää, nimenomaan siis vuorovaikutukselle näiden seksikumppaneiden välillä. Eli seksi se neuvotellaan, ja siinä harjoitellaan, ja siinä etsitään, ja myöskin löydetään sopivia tapoja nauttia seksistä yhdessä. Ja tämän kunnioittavan ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen avulla voidaan kokea sellaista nautinnollista seksiä, johon molemmat osapuolet tai seksin osapuolet ovat tyytyväisiä. Mulla olisi tässä nyt teille pohdintatehtävä eli ota esille kynä ja paperia. Ja seuraavaksi mä nostan esille erilaisia vuorovaikutustaitoja, joita voi ja kannattaa harjoitella. Ja tämän tehtävän tarkoituksena on pohtia, että miksi kukin vuorovaikutustaito on tärkeä seksissä ja intiimeissä tilanteissa. Ja pysäytä video hetkeksi jokaisen kysymyksen kohdalla tai sen jokaisen vuorovaikutustaidon kohdalla, jotta sinulla on riittävästi aikaa pohtia vastausta. Ja tämän tehtävän voi tehdä yksin tai sitten voi tehdä vaikkapa pienessä ryhmässä, jos teitä on siellä useampia. Aloitetaan kuuntelemisen taidosta. Eli mitä kuuntelemisen taito on ja miksi kuuntelemisen taito on tärkeää seksiä ajatellen? Rohkaisemisen ja kannustamisen taito. Mitä rohkaisemisen ja kannustamisen taidolla tarkoitetaan ja millä tavalla rohkaisemisen ja kannustamisen taidoista voi olla apua seksiä ajatellen? Ja tällä rohkaisemisella ja kannustamisella ei tarkoita ei tarkoiteta painostamista sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, mitä toinen ei halua tehdä. Eli, eli semmoinen, että no miksi et sä nyt halua, eks me nyt voitais, hei please, Voisit sitten kuitenkin, niin se on painostamista, se ei ole rohkaisemista eikä kannustamista. Eli mieti tarkkaan, mitä se rohkaiseminen ja kannustaminen näissä intiimissä tilanteissa voisi olla. Myötätunnon ja empatian taidot. Empatialla tarkoitetaan kykyä hahmottaa, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, ja myötätunnolla puolestaan tarkoitetaan tekoja oman tai toisen ihmisen olon helpottamiseksi. Ja miksi nämä taidot sitten ovat tärkeitä seksiä ajatellen? Tarkkaavaisen läsnäolon taito. Mitä tarkkaavaisella läsnäololla tarkoitetaan? Ja miksi se on tärkeää seksitilanteissa? Omien ja seksikumppanin rajojen tunnistaminen ja kunnioittaminen. Miksi rajojen tunnistaminen ja kunnioittaminen on tärkeää seksitilanteissa? Millä erilaisilla tavoilla ihminen ilmaisee rajojaan puheen lisäksi? Mitä omien ja toisen rajojen kunnioittaminen tarkoittaa käytännössä? Myönteisen, mutta realistisen palautteen antaminen. Millä tavalla myönteisen, mutta kuitenkin realistisen palautteen antaminen on tärkeää seksitilanteissa? Ja mitä eroa on myönteisellä, mutta realistisella palautteella ja negatiivisella palautteella? Lue alla oleva esimerkki ja auta Sannia ilmaisemaan palauten myönteisellä, mutta realistisella tavalla. Mä luen tämän esimerkin ääneen. Sanni kokee, että hänellä on hyvää seksiä Suvin kanssa. Sanni ei kuitenkaan ole koskaan nauttinut siitä, että Suvi suutelee hänen kaulaansa. Sanni ei kuitenkaan ole koskaan sanonut asiasta suville. Nyt Sanni on päättänyt ottaa asian puheeksi ja pohtii, että miten tämä kannattaisi tehdä. Eli auta Sannia pohtimaan, että miten se kannattaisi tehdä, jotta se palaute on myönteinen, mutta kuitenkin realistinen ja Sannin omia rajoja kunnioittaa. Ilahduttaminen. No tämä, tätä onkin tärkeä pohtia. Voiko ilahduttaminen olla tärkeä seksissä? Ja missä menee sen ilahduttamisen raja, jotta ihminen kunnioittaa myös omia rajojaan? Ja sitten ihan lopuksi. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, siis, että hyvä vuorovaikutus seksissä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se homma luistaa ihan tosi kivasti koko ajan, eikä ole mitään pulmatilanteita, ei ole mitään ongelmia, vaan itse asiassa hyvään seksiin mahtuu kaikenlaisia kömmähdyksiä, vähän hassuja tilanteita, outoja ääniä ja myöskin huumoria. Eli hyvällä vuorovaikutuksella pyritään siihen, että siitä seksistä jää hyvä fiilis seksin osapuolille, vaikka kaikki ei olisi ihan putkeen mennytkään. Kiitoksia teille! että olette olleet tässä kuuntelemassa minun luentoa. Ja tässä, on muutamia, tässä diojen lopussa on muutamia linkkejä, joita te ehkä haluaisitte kanssa vähän katsella ja tutustua niihin. Tsekatkaa myös meidän muut luennot. Hyvä kysymys alustalla ja niin myöskin täällä YouTubessa.